Zagan urtein jatzu, hain zemea normalak normala. Hain beste baitzu ez aitzumea Zeu zanak, hasta kubienaz Beti uh. erungo zaitzu, taitatzu barbie Ez tomago, eh? Ez zaitzu, taztuko <tut> konbera dun artien Baie, ez ere egin zendun, amarez ziteko bala Baie! Holan urtein jatzu, zeme kanibala Baitze zaitzu pilla haitzez haitzut daitatxo obinien azara baihaz eubarik ni biziko nahi ingoza hmmm haitzez haitzut infinito haitzez haitzut daitatxo bengoz balizo izan zu bain txet albondi gatarako Errezetonetako ingergentena guzize okelada alde izan beizena, txarrizena edo zeure aitzena Da lebatez gai importante da fresco fresco isetie. Se o ricuscosie Homer se ona dauen. E deva messa cama bat. Esposus estreba fracaso. E monbali cicista su. Oli lastanas cor. Wetan raso de tes. Se cocinhe setzu da mia. Eta hain gozue Paiche sai Detacto, ¿cómo suena? ¡Ay, se ubaríni! Y si coningozo. Daimbo. My chess actitud infinita. My chess actitud. ¿Cómo suena? Tengo dos valises Samsung. Alondinataraco. ¡A tocar! Umie como se dice?